Elena Udrea rupe tăcerea, da, am statut de refugiat în Costa Rica. Elena Udrea susține ce are într-adevăr statut de refugiat politic în Costa Rica, a sublinierea cum a susținut avocatul său la alta curte de casacie, sublinierea ei Da, am acest statut. Era simplu sa se verifice prin meaie. Legislatia din Costa Rica prevede ca acest statut se da în doi pași. La momentul solicitarii, dacă autoritarile considera ca exista un motiv, ti se da un carnet, urmand ca la sfârșitul anului sa a se dea statut definitiv. Am fost audiată, am primit pe 21 martie statutul de refugiat pe un an. Am trimis si un memoriu, presupunând că asta va face instanta din Romania. Eu nu am vrut să invoc acest statut pentru că aveam o multime de alte probe, a declarat Elena Umbrea la Antena 3.